Je to mu již dávno, co žil mladý hospodář se svojí ženou a synem Janíčkem v obci zvané Vilemovice. Všichni byli šťastní a spokojení. Náhle ale dům zasáhl smutek. Hospodáři zemřela žena a on věděl, že to sám nezvládne. Domácnost potřebovala hospodiní. Rozhodl se tedy znovu oženit. Jednou upoutala jeho pozornost krásná žena. O té si ale všichni povídali, že je pišná a má srdce z kamer. On však na tyto řeči nedbal a oženil se s ním. Po svatbě se zdálo, že je vše v pořádku. Mladá žena si hleděla hospodářství a Janíčkovi byla druhou matkou. A než se sešel rok s rokem, narodil se jí chlapeček. Mladá žena se neustále starala o svého vlastního syna. Často porovnávala, jaký Janíček plní života a síly, ale její syn byl stále nemocný. A tak se pomalu do jejího srdce začala vkrádat žádlivost a nenávist. Ale Janíček si nikdy netroufnul postěžovat svému otci. Zdraví druhého syna se stále horšilo. A proto macecha přišla pro radu za babkou kořenářkou. Tému dítěti ti pomůže zázračná bylina, která roste v nedalekém lese. Hledat ji však musíš sama a ještě dnes. Místo na rostlinu však narazila v lese na přízrak. Co hledáš, ženo? Zeptal se jí a ona celá vyděšená jeho zjevením vše popravdě vypověděla. Tvému synu nepomůže žádná bylina. Čím silnější a zdravější bude tvůj nevlastní syn, tím více slabší bude tvé vlastní dítě. A začala spřádat plány, jak se nevlastního syna zbavit. Odpoledne přišla za Janíčkem a poprosila ho, aby jí šel pomoci s hledáním jahod do lesa. Byl naplněn výdností a radostí, kterou dlouho nepoznal. Najednou se dostali do míst, kam si málo kdo z vesnice troufl. K propasti. Podívej se na ty pěkné jahody na trhe je, byla by to věčná škoda nechat je tak být. Naklonil se nad okraj propasti a najednou do něj macecha strčela. A on zavrávoral a padal do hluby. Hospodář se vracel v noci domů. Když se zeptal, kde je Janíček, odpověděla, že odešel k babičce, která ho jistě ve strachu z bouřky nepustila domů. Bouře se pomalu vzdalovala a hospodář se rozhodl jít Janíčkovi naproti. Trápená výčitkami svědomí seděla macecha u kolébky a potváří tváři jisté slzy. Její syn zemřel. Bouře se přehnala a začalo vycházet slunce. Najednou v lese hospodáře zastavili dřevorubci, kteří mu sdělili, že z propasti slyšeli dětský pláč. Když přiběhli k propasti a nahnuli se nad ní, spatřili chlapce na ženu. S nasazením vlastních životů, muži malého Janíčka z propasti zachránili. Ten jim v pláči vypravoval, jak jej tam macecha záludně svrhl. Její hlasy ale byly náhle přerušeny, když na protější skále spatřili ženu i s jejím mrtvým synem v náručí. Když viděla Janíčka naživu, zoufalství a strachy nakonec přemohl, zavřela oči a skočila. S hrůzou pozorovali muži dvě těla, která letěla vzduchem, a zmizela v hlubině. Od těch dob se propasti říká Macocha. A za bouřlivých dnů, kdy se po lese honí vítr, bývá styšec z propasti pláč. To prívní naříká macecha.